Такою б не була складною ситуацією, діти завжди чекають на диво і хочуть хоч трішки поринити у свято. Малеча, яка разом з батьками залишила рідні домівки та знайшла прихисток у смілі, вирішили порадувати місцеві підприємці. На справжнє святкове дійство вони запросили хлопчиків і дівчаток у свій ресторан «Ані». Я вас вітаю. з новим Що б сказати, що по закінчиться війна и ми вернулись в нашу рабочую жизнь. Важно, тяжело, но мы это падали по деду. Еще раз праздником, мы постарались как могли, и вы здесь с нами соединились, соединились с нами. Праздник должно получиться хорошо, без подарков никто не останется, все будет доброе. В этом прекрасном закладе батьків, дітей. сегодня вы какогорно в нашому господарі перегляді сьогоднішнього нашого міста, я сподіваюся, що ви будете мешкатися в нашому я всіх вітаю свої мами. Тяжко переключати дітей. Сьогодні буде організовано прекрасне свято. Дійсно сказав Рай Карафікович, що е, жоден не залишиться без подарунків. Я дякую за прекрасну ініціативу сім'ї Рая Рафіковича, Арсена Райковича, за те, що організували таке свято. Дякую бізнесу, який долучився до організації цього свята. Тому всіх з новорічними святами ми обов'язково переможемо. На Україні буде мир. Нещодавно ми святкували день Святого Миколая Чудофлоця, з Бога Христова, Новорічні свята, з Бог Христового на східного рядом у нас попереду. Я хочу щиро привітати кожного з вас з усіма святами, прятешніми також, і сказати, що ми маємо бути сильні і маємо мати віру. Віру, перш за все, в перемогу, в наші Збройні Сили і в те, що все буде слово буде добре на нашій українській землі. Я хочу сподякувати організатору, основному це Араєго Рафовичу та Арсену Араєковичу, покаритичанам, які завжди займаються благодійністю і до якому стану не втоплюється. Ми всі спільно одна велика команда. Але наші ініціатори сьогодні придумали іще одну прекрасну річ, зібрали бізнес, так, який спався коштами. І ці кошти також будуть сьогодні в якості лотереї роді учасникам нашого прекрасного заходу. І ще раз кожному бажає місного-місного здоров'я, дітки. Він диво, воно власково станеться. Слава Україні! Як і годиться на святі, спочатку гостей почастували. На фуршетних столах було все те, що так любить малеча. Поласувавши до схочу, дітлахи з задоволенням включились у ігрову програму. А підніміть руку ти, хто грає Майнкрафт. Так, нічого собі, оце ви класні. Так, я тобі, ви всі тут такі наряджені, всі такі гарні, оце, ви вже, я сподіваюся, наділися, готові... Вы что, отрываете подарунки, я говорю, В заході взяло участь 130 дітей з родин зі статусом внутрішньопереміщених. Завдяки небайдужим підприємцям, що долучились до збору коштів для підтримки переселенців із маленькими дітками, ніхто із них не залишився без подарунка. Під час лотереї у кожного з учасників свята була можливість виграти чи грошовий сертифікат, чи можливість займатися у якихось творчих студіях, чи відвідати салон, краси та інше. Завершилось святкове дійство феєричною дискотекою.